Traian Besescu a dat lovitura, PMP a destructurat o organizație întreaga PNL, Unific dreapta Foto. Fostul presubliere din Traian Besescu, a dat o lovitură celor de la PNL. O întreagă organizație a liberalilor a trecut în barca celor de la PMP. Organizaia PNL Nehoiu, în frunte cu președintele ei consilierul Oreneschi, domnul Radu Bular, a trecut la PMP. 17 din cei 20 de membri ai biroului executiv Oreneschi 120 de membri de partid au decis să dea curs invita ei noastre de a unifica dreapta într-o singur for care se acționeze pentru binele cetățenilor. Noi luptăm pentru obiective cu adevărat importante, proiecte în jurul ceror avem siguranța că nu se vor alătura mai mulți colegi de dreapta. Ai, ai, ai! Unul dintre ele este revenirea la alegerea primarilor în două tururi, întrucât acest lucru conferă legitimitate actului de guvernare locală. MP este singurul partid care face opozie fa de actuala guvernare și care are curajul de a spune lucrurilor pe nume. Este momentul în care trebuie să ar teme, ce Politica este altfel. I-ai melând noi ipeți. Cei colegi care vor să se alture acestui demers, se anunc într-un comunicat de pres remistirii pe sursero.